المبتدى قاف جديد دواها من النوع الفريد فيها جمال حروف القصيد فيها المعاني عاليات فيها المعاني عاليات يوم الهنا يوم العمر <تصفيق> غطت على كل البنات غطت على كل البنات الله الله الله, الله, الله المبتدع كفن قديد دواب من النوع الفريد في اجمل حروف القصيد هنا يوم العمر غطت على كل الدنا غطت على كل الدنا انوار شي ما اليوم غير فيها من الزن الكثير جمالها شي كبير وردة على نهر الفران وردة على نهر الفران سلام يا العريس سلام يا الله عسى في خير أفراح ثبات في اسمع اسمع أوصيك من عندي وصى احفظها يا حفظ الصلاة يحفظكم الله في عنا لو كان ما تبغى وصى لو كان ما تبغى وصا واخوانها نعم الرجال وابتال في مثل الجبال أهل المواقف والثقال ما نعمل عما قوم لهم قدر وشاء والله ما يوفيهم قلام من السنين الماضية من السنين على نعمل خوال شرعان وافي الخصال شجعان يا حي الرجال مكانهم بالنايفان تسمع الطيبين الغانمين السارمين الكاسبين ترضاهم الكاسيينين أهل العلوم الغانمان أهل العلوم الغانمان الله, الله والخاتمة مني ختام آخر مواعد الكلام لكم تحية واحترام تحية بشدة نبال تحية